حضرت ادنی صلی سلاۃ وسلام یہ اللہ کے نبی ہیں ٹھیک ہے اور حضرت ادنی صلی سلاۃ وسلام کی دوستی تھی حضرت ملق الموت سے حضرت ملق الموت کون ہے جو روح قبض کرتے ہیں ملق الموت کا مانا بھی یہ ہوتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ ٹھیک ہے روح قبض کرنے والے فرشتے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے نا وہ ساری دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے جس کا انتقال کا وقت ہوتا ہے اس کی روح وہی قبض کرتے ہیں اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بھی بتا دوں عقیدہ بھی مضبوط ہوگا نبی پاک کی یوں سمجھیے کہ مزید طاقت اور پیارے آکا کی شان بھی ذہن میں آئے گی آپ کو اندازہ ہے روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سیکنڈ دنیا سے لوگ جاتے ہیں نا کوئی پاکستان میں مرتا ہے کوئی امریکہ میں مرتا ہے کوئی یو کے میں مرتا ہے کوئی افریقہ میں مرتا ہے لیکن ملک الموت سب جگہ پہنچ جاتے ہیں اچھا کہیں 100 آدمی ایک ساتھ مر جاتے ہیں جہاز گر گیا, گئی ہوتا ہے نا ساتھ زلزلہ آ گیا کئی ہزار لوگ مر جاتے ہیں سب کی روح قبض کرنے ملک الموت کیسے پہنچ جاتے ہیں کتنی سپیڈ ہے ایک سیکنڈ میں یہاں کسی کا انتقال ہوا اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں ہوا تیسرے سیکنڈ میں افریقہ میں ہوا چوتھے سیکنڈ میں یورپ میں ہوا اتنی سپیڈ اچھا ایک وقت میں شاید کئی سو کئی ہزار لوگوں کے پاس پہنچنا پڑے تو پتہ چلا کہ ملک الموت کی طاقت کتنی نرالی ہے کتنے اسٹرانگ ہیں ان کی سپیڈ اور ان کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے پاس پہنچ جائیں تو یہ تو دنیا مانتی ہے نا کہ ہمارے آقا تو فرشتوں کے بھی آکا ہے نبی پاک تو رب کے حبیب ہے نا سب کے آقا ہے نا بادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر نبی پاک اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے ارفا اعلی اعلیٰ لکھتے ہیں نا سب سے اولا اعلی سب سے بالا و آلہ نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے آلہ ہیں تو اب حضرت اسرائیل ملک الموت کے پاس اتنی پاور ہو تو ملک الموت کے بھی جو آقا ہیں ہمارے آکا علیہ اسلام ان کے پاس کتنی پاور ہوگی کیا, کیا نعرہ لگا کیسے سٹائل سے oh, سبحان اللہ, اللہ! تو بہرحال تو بر کہنے کی بات یہ ہے کہ یہی یہ وہ چیزیں جو یاد ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے دل میں کیسے شیطان وسوسہ ڈال دے کہ نبی پاک مدینہ پاک میں ہیں تو ہماری مدد کیسے فرمائیں گے تو ہم ہم کیسے پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام ہمارے قریب آئیں گے نبی پاک تو سب کے آقا ہیں جب چاہیں جدھر چاہیں تشریف لے جائیں ساری دنیا ان کی ٹھیک ہے تو فرشتوں کے پاور دیکھ کر ہمیں نبی پاک علیہ و السلام کی قوت طاقت اتھارٹی اور قدرت کا اندازہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ بات تو ہو گئی اب بلک کی دوستی تھی حضرت ادنی صلی السلام حضرت ادنی صلی السلات والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو پھر واپس لوٹا دو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے موت کا مزہ کیسا ہے آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ملک الموت آپ کے کلوز یو سمجھے دوست تھے تو انہوں نے ان کی روح قبض کی تھوڑی دیر کے بعد اس روح کو واپس لوٹا دیا ٹھیک اس کے بعد آپ نے فراہم مجھے جہنم دیکھنی ہے تاکہ مجھے اللہ کا خوف ہو اور میں دیکھوں جہنم کیسی ہے ملوک الموت انہیں جہنم میں بھی لے گئے وہ جہنم کا انہیں طبقات کو ملازہ کیا عذابات بھی دیکھ لیے حضرت عدری صلی السلام نے پھر آپ جنت میں گئے کا مجھے جنت دیکھ رہی ہے جنت کے دروازے پر گئے تو رضوان جنت کے جو جو دوزخ کے دروازے پر داروغہ ہیں ان کا نام ہے وہاں پر جو فرشتہ ہے مالک کیا نام ہے جب جہنم کے دروازے پر جو یوں سمجھیے جہنم کے دروازے کے جو ٹیک کیئر ہیں یا داروغہ ہیں ان کا نام ہے حضرت مالک کیا نام ہے حضرت مالک. یہ یاد رکھنے والی باتیں جنت کے دروازے پر جو داروغہ ہیں جو جنت کے یوں سمجھیے گیٹ کو کھولنا بند کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ ہیں حضرت رضوان وہ کون ہیں امیر علیہ سنت نے ایک خوبصورت شعر میں کہا نا رضوان تیری جنت میں سوزو گداز بھی ہے ہے عشق میں راتا سرکار کا مدینہ ہیں جن رضوان سے کئی شاعر شاعروں نے اپنے کلام میں یوں سمجھے کہ ایک کلام بھی کیا اور ان کا تذکرہ بھی کیا تو بہرحال حضرت رضوان کہاں کے داروگے ہیں حضرت مالک کہاں کے ہیں دوزق کے جہنم کے تو حضرت رضوان سے بھی کہا حضرت ادریس نے کہ دروازہ کھولو مجھے جنت دیکھنی انہوں نے دروازہ کھولا آپ جنت میں چلے گئے اچھا بلق الموت جو ہیں وہ کافی دیر تک باہر انتظار کرتے رہے کہ جنت سے باہر آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے سیر ختم ہوگی تو باہر آئیں گے پھر لے کے جاؤں گا دنیا میں تو قاضیو چلیے کہا میں نے نہیں جانا جنت چھوڑ کے ارے جنت چھوڑ کے نہیں جانا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کل نفسن ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھوڑی دیر کے لیے تو موت آئی تھی نا انہیں روح کی گئی تھی پھر لوٹا دی کب پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے دوسری شرطیں لگائی بہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو انسان دنیا سے جائے گا تو جنت میں جائے گا نا پہلے موت آئے گی پھر وہ جہنم سے گزرے گا ہر شخص نے پل سرات سے گزرنا ہے جو جہنم ہی ہوں گے اللہ جن سے ناراض ہوگا وہ تو کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے جو پل سرات پار کر جائیں گے اللہ راضی ہوگا ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حضرت ادریس فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے موت بھی آئی کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا پھر اللہ نے دوسری شرط لگائی ہے جہنم سے گزرنا ہوگا تو میں جہنم سے بھی گزر کر آیا ہوں جہنم کو بھی دیکھ کر آیا اس کے معاملات دیکھے فرمایا پھر اللہ کا یہ اصول ہے اللہ فرماتا ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا جو ایک بار جنت میں چلا جائے نا وہ پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا جنت ایسی شاندار جگہ ہے ایک بار ان ہمارا داخلہ ہو گیا نبی پاک کے پیچھے پیچھے, پیچھے پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے ان ہم <سلام> قرآن کہتا ہے ہم فی خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو آپ نے فرمایا تین اصول ہیں موت بھی آ جہنم سے بھی گزر گیا اور جنت میں آ گیا تو رب نے داخل باہر نہیں نکالنا اب بلاک الموت جو ہیں وہ ایک طرح سے ظاہر ہے ان کے لیے تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ جنت سے باہر ہی نہیں آ رہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے ادریس نے یہ سارے کام میری مرضی سے کیے ہیں انہیں یہیں رہنے دو حضرت دریس پھر جنت ہی میں رہ گئے آپ آج آسمانوں پر ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق جنت میں آج بھی موجود ہیں اور ابھی سے یوں سمجھے کہ مطلب اس زمانے سے ہی آپ جنت میں موجود ہیں تو اب یوں کہا جاتا ہے کہ چار انبیاء ایسے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جو ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں یعنی یہاں موجود ہیں اس میں دو آسمانوں پر ہیں اور دو زمین پر ہیں آسمان پر دو انبیاء کون سے ہیں حضرت ایک کون سے ہو گئے حضرت ادریس ہو گئے اور دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے آئیں گے ان شاء کہ پھر کسی سچے واقعے میں آپ کو یہ واقعہ بھی سناؤں گا اور انشاءاللہ شاء وہ جگہ بھی دکھاؤں گا کہ جس جگہ آئیں گے حدیثوں میں وہ جگہ بھی پتا ہے کہ کہاں آسمان سے اتریں گے وہ جگہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں الحمد میں نے اس جگہ کی زیارت بھی کی ہے اور مدنی چڑھ کے نادرین کو بھی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے قیامت سے پہلے تو اب دو انبیاء آسمانوں پر ہیں وہ کون سے ہیں دو انبیاء جو زمین پر موجود ہیں جی ہاں ظاہری طور پہ حیات کے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ویری گڈ ماشاء اللہ اچھا حضرت حضرت الیاس سے ملاقات ہو سکتی ہے ہاں ایک جگہ ان کے ساتھ روزے رکھے جا سکتے ہیں اور ایک جگہ ان کے ساتھ حج بھی کیا جا سکتا ہے یہ کیسے کہ کتابوں میں یہ لکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال رمضان کے روزے بیت المقدس میں گزارتے ہیں کہیے سبحان اللہ اور ہر سال حج کرنے میدان عرفات میں حضرت خضر اور حضرت الیاس وہاں تشریف لاتے ہیں تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں نا عرفات میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت خضر حضرت الیاس اور دو نبیوں کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملتا ہے حاجیوں کو عرفات کے میدان میں اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال عرفات کے میدان میں حج کے دن پہنچنا نصیب فرمائے ہے تو یہ وہ چیزیں بیٹا جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے تو آج ہم نے حضرت ادری علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا کہ وہ کیسے جنت میں داخل ہوئے اور آج بھی وہ جنت میں ہیں اور چار انبیاء کے بارے میں بھی جانا کہ دو آسمانوں پر دو زمینوں پر موجود ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ کہاں حج کرتے ہیں اور کہاں روزے